Je tu finále soutěže Hledá se lídr. Už 16. května můžete vidět závěrečnou souboj finalistů Zdislavy a Matěje. Sledujte Superdebatu na YouTube, Seznam zprávách a v televizi Seznam.